صراحة أول مرة أتعب في التصوير من ناحية إن تكون مشكلة مثلاً في الصوت ولا مثلاً مشكلة في الفيديو نفسه وإلى آخر من هذه المشاكل. طبعاً اللي صور فيديوهات يعرف هذه المشاكل اللي دائماً تصير للناس اللي يصورون فيديوهات. عموماً نقول إن شاء الله إن يكون هذه خيرة. أرجعنا لكم بحلقة جديدة. حلقة اليوم إن شاء الله بتكون حلقة سبلا إن شاء الله. حلقة اليوم نتكلم عن أربعة مواضيع الموضوع ده. قيمة تعتدي على مضيفة الطيران، والموضوع الثاني صورة قيمتها نص مليون دولار، والموضوع الثالث برنامج عربي مشهور في الوقت الحالي ينعرض على قناة صاحبها يهودي، طبعا هذا القناة للإنتاج، والموضوع الرابع المحل الرياضي خالد كيف يدخل لعالم اليوتيوب، إن شاء الله في حلقة اليوم بنتكلم عن هذه المواضيع الأربعة، لكن خلينا ندخل على الإنترو بعدين نكمل الحلقة. ولا ده صراحة مضيفة أطرة صراحة بالنسبة لي يوم شفت المقطع استغربت مرة لأنه دائمًا المضيف والمضيفة يعاملون الركاب معاملة جيدة إلى ممتازة طبعًا على حسب حدثه كمدة درجة اعمال أو درجة سياحية لكن في المجمل المعاملة دائمًا تكون جيدة من المضيف أو المضيفة فيوم شفت هذا المقطع استغربت مرة لأنه أول مرة أشوف إنه في مشكلة تسير بين مضيف وراكب هذا الشيء اللي أنا مستغرب منه صراحة عمومًا خلّي لكم جزء بسيط من هذا المقطع واعطونا رأيكم في هذا الموضوع. I'm gonna go get الصدفه اللي صارت لهذه البنت، ابوها قرر انه يصور هذه البنت ووراها كان بيت يحترق، يعني ماني عارف ليش صورها ووراها كان بيت يحترق، ماني عارف ايش السبب، لكن بعد فتره قرروا يبيعون هذه الصوره وباعوها ب 180 يفيدهم، اللي يعرف العملات بيعرف هذه العمله، طبعا هذه العمله تساوي نص مليون دولار، فعشان كذا انا قلت انه ما احلى الصدف اللي صارت لهذه البنت، عموما خلينا على الموضوع الثاني الموضوع الثالث اللي معنا في حلقة اليوم اللي هو برنامج عربي مشهور اللي هو الدحيح، ينعرض في قناة صاحبها يهودي. صراحة بالنسبة لي أنا ماني متأكد من هذا الخبر 100%، لكن يوم قعدت أبحث قبل لا طلع لي إنه هذه القناة مكانها في دبي، بس هل هذا الشيء يدل إنه صاحب القناة يهودي؟ لا، ماني متأكد صراحة. وغير كذا في ناس طلعوا وتكلموا وقالوا إنه هذا القناة صاحبها يهودي اللي هي قناة نيو ميديا أكاديمي، بس إذا طلع إنه هذا الكلام صحيح، أتمنى إنه الدحيح أو برنامج الدحيح يطلع من هذه الشرك تنتج له البرنامج حقه لانه صراحه برنامج حقكم مره جيد بس اتمنى انه هذا الشيء يصير اذا طلع هذا الكلام صحيح انه يطلع لانه اذا قعد صراحه انا اشوف انه هذا الشيء خطا صراحه عموما خلونا الموضوع الرابع والاخير اللي معنا في حلقه اليوم الموضوع الرابع اللي معانا في حلقة اليوم اللي هو دخل خالشنا في العالم اليوتيوب صراحة بالنسبة لي أنا شوف إنه خالشنا من أفضل الأشخاص اللي حللوا المباريات يعني بين قوسين يحلل بياع هذا الشخص من أفضل الأشخاص وهو موجود في قناة السعودية يعني هذا موجود في عالم التلفزيون يعني في قناة السعودية من هذه الأشياء لكن فجأة يروح لعالم اليوتيوب هذا الشيء صراحة بالنسبة لي أنا اشوف إنه غريب يعني ما قد شفت شخص موجود في التلفزيون فجأة يروح لاليوتيوب وأنا عارف إن اليوتيوب في الوقت الحالي يعني الزمن حقه صراحة لكن أول مرة أشوف شخص موجود في التلفزيون بالذات من يكون محل رياضي مثلا فجاه يروح لي على اليوتيوب هذا الشيء اللي انا مستغرب منه لكن في كم نقطه صراحه عجبتني في المحتوى اللي يقدمه خالد في اليوتيوب الاولى المحتوى اللي يقدمه قصير لكن يوصل المعلومه بشكل جيد يعني المقاطع اللي ينزلها دقيقتين ثلاث دقائق خمس دقائق بالكثير لكن المعلومه توصل اما الشيء الثاني اللي هو الاخراج بشكل عام مره عجبني صراحه وأتوقع انه معاه اشخاص يساعدونه لكن الاخراج مره عجبني اما الشيء الثالث اللي هو الكاريزما اللي يطلع فيها قدام الكاميرا عجبتني هذه الأشياء اللي عجبتنا في المحتوى اللي قدمه خالد شنيف في اليتين وكده يكون خلصنا الحلقة وتكلمنا عن هذه المواضيع الأربع. ومن أن هذه المواضيع عجبتكم وأننا نتعامل الضارة أسرسوا لكم مشير مشراك وكده يكون خلصنا ويلا سلام